السلام علیکم زریاب خان بلاک میں تمام دوستوں کو خوش آمدید اس وقت میں تندور پہ آیا ہوں گرمی بہت زیادہ ہے تقریباً انتالیس گریٹ گرمی چلتی ہیں اس وقت اور ایک تندور میں میں موجود ہوں تو دیکھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں اور گرمی میں ان کے کیا تاثرات آئے ہمارے ساتھ چلے okay.